Загиблого воїна відспівали у кафедральному соборі Різдва Пресвятової Богородиці. Прощалися з Володимиром Сукуренком на Мішковському кладовищі рідні й близькі бойові товариші. Вручаю вам це прапор як символ держави, який вірно та до кінця. Дуже ваш чоловік. Ми разом почали службу у Стрелецькому окремому батальйоні, де він служив на посаді заступника командира батальйону. Це була дуже смілива, мужня людина і водночас дуже освічена, щира світла. Його поважали і любили всі без виключення і офіцери і солдати він був втіленням надії впевненості розповідає про загиблого Олег Кваша Володимир Сукуренко закінчив Мінське Суворівське училище військове артилерійське училище служив в армії з 1993 по 2013 рік служив в СБУ звідти був звільнений за станом здоров'я Працював заступником начальника відділу з Організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міськради. Після початку повномасштабної російської агресії пішов добровольцем до Збройних сил. Загинув при здійсненні саперних робіт поблизу села Костромка на північний схід від Херсона. При проведенні інженерно-розвідувальних заходів, Херсонських шляхів слідування військ, Отступаючи російські війська все геть мінують. Дуже багато пасток, дуже таких небезпечних. І проводя роботи, дуже великий фугас був закладена. Паска. Плотність мінування навіть трудно собі уявити. Втратили батька дві доньки: старші сімнадцять, молодші чотири роки. Для нього було. Головне наша перемога, І коли я йому казала, може ти залишись, ти ж робиш все для перемоги, що можеш на даний час. А він казав, що, що а хто їх буде виганяти, фашистів, хто вас буде захищати, якщо не я. Вон, не міг він інакше. Для нього все життя вчився військовій справі. Для нього це було дуже важливо. Володимира Сокуренка поховали біля його батьків. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.